Te tvoje pery krásne červené Rád pozerám, na tvoje oči krásne zelené Rád počúvam, te tvoje slova krásne hrejvé Rád pozerám, na tvoje oči krásne zelené Ča, poti sem, ja ťa veľmi milujem Počúvaj svoje srdce, ktoré by je pre mňa len Potýdem ča, sem, ja ťa veľmi milujem Počúvaj svoje srdce, ktoré by je pre mňa len. Je tvoje pery krásne, červené Rád pozerám na tvoje oči krásne, zelené Rád počúvam te tvoje slova krásne, rejve Rád pozerám na tvoje oči krásne, zelené Počúvaj svoje srdce, ktoré by je pre mňa len. O ty nemča, boh, ty sem, ja ťa veľmi milujem. Počúvaj svoje srdce, ktoré vy je pre mňa len. Krasne, červené Rád pozerám Na tvoje oči krásne, zelené Rád počúvam Tie tvoje slova krásne, nejbe Rád pozerám Na tvoje oči krásne, zelené Počúvaj svoje srdce, ktoré vie pre mňa ty, nevča, sem, ja